Reacție dur după avizul CSM în cazul Covesi, se cere demisia lui Tudorel Toader. Platforma România 100 cere demisia a ministrului Justiției Tudorel Toader, după paria a vizului negativ al CSM. Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a publicat vineri motivarea hotărârii privind cererea Ministrului Justiei de revocare din funcție a Procurorului EFA al Direcției Naționale Anticorupie. Ministrul Toader a marcat un an de mandat înainte în CSM pe 23 februarie 2018 solicitarea avizului pentru revocarea din funcție a Procurorului EFAL al Direcției Naționale Anticorupie. În motivarea avizului nefavorabil. CSM constată, ce niciunul din cele 20 de motive enunate de ministrul Tudor Eltoader Toader în raportul se nu este întemeiat legal. Avizul nefavorabil al CSM ca garant al independeniei justiei este ultimul act dintr-o serie lungă de contest ale actului ministerial al lui Tudor El Toader. Platforma România100 atrage atenia asupra inteniei declarate publica ministrului Toader de a sesiza Curtea Constituțională. Acest mod de a inova procedural în faiecul lui face parte dintr-o abordare care aduce grave prejudicii procesului de reformă a sistemului judiciarii luptei împotriva corupiei în România. Reamintim ce în decursul ultimului an contestrile publice din partea Societii Române, a majoritii magistrailor români, precum și a celor mai importanii parteneri instituționali, sunt fere precedent, transmite platforma 100 printr-un comunicat de presă.